Фірма «Мебліхід» спеціалізується на оптовій і роздрібній торгівлі меблів для дому, офісу та готелів. Це компанія, що володіє інтернет-магазином і має роздрібні магазини. Керівництво компанії регулює всю діяльність магазинів, маючи відділ продаж, службу доставки, широкий штат кваліфікованих складальників, власний склад з постійною наявністю необхідного запасу товарів. Тут один з найширших асортиментів меблів в Україні. До ваших послуг – найширший асортимент товарів, реальні і конкурентні ціни, покупка меблів у кредит, гарантійне обслуговування куплених товарів, покупка товару, не виходячи з дому чи офісу, швидке узгодження деталей замовлення з клієнтом для підтвердження, обмін товарів неналежної якості, сервіс додаткових послуг, складання меблів, установка, доставка». Чому варто обрати компанію МебліХід? У нас є офіційна гарантія. Ми працюємо з 2010 року. У нас є зручні способи оплати – кредит, посттермінал, готівка, а також можливість оформити безвідсотковий кредит. У нас є повний сервіс додаткових послуг з гарантією, а також запрошуємо вас відвідати наш інтернет-магазин «Меблі Хіт». Меблі Хіт – це компанія професіоналів, яка завжди запропонує вам кращі хіти сезону в потрібний час.